Eful Comisiei Libe, reachie cu privire la lista neagră, două puncte sunt îngrijorat. Voi contacta Comisia Europeană. Europarlamentarul Claude Moraes, președintele Comisiei de Drepturi i Libertii, i-a răspuns Sabine Iosub, în urma dezvăluirilor făcute de Antena 3, privind listele negre de la Bruxelles. Ca al Comisiei Libe sunt îngrijorat de documentele prezentate, I voi contacta Comisia Europeană, a spus Claudia Moraes. Este vorba despre un document din 10 octombrie 2012, adresat Guvernului României, care prezintă o listă de 21 de cerințe ale Comisiei Europene în lecturi cu MCV, prezentat de Antena 3. Dintre puncte prevede descrierea situației și si stabilirea a sublinierilor de urmat în cazuri de corupție cunoscute. fiind date în nume: Gheorghe Hopus, Adrian Nestase, Erban Veredi subliniere Tanu, Ion Dumitru Decebal, Traian Reme subliniere, Dan Voiculescu, George Becali, Cetelin Voicu, Tudor Ariu.